כבר נכיר את רעיון משוואות דיפרנציאליות. נבחך שמשוואות דיפרנציאליות הן שימושיות למודלים וסימולציות של תופעות, והבנת דרך בעולתם. ונגיע לכך מאוחר יותר, וכרגע נתבונן מהם משוואות דיפרנציאליות. נכתוב דוגמה בצורה באה של משוואות דיפרנציאלית. נגזרת שנייה של y ועוד פעמיים נגזרת ראשונה של y, זה שווה 3 y וזו המשוואה לדברינציאלית. דרך נוספת לרשום זאת, לכתוב זאת, אם נאמר שy הוא פונקציה של x, ניתן לכתוב זאת כפונקציה, נאמר שנגזרת השנייה של הפונקציה ביחס ל-x, ועוד פעמיים הנגזרת הראשונה של הפונקציה שלנו, שווה ל-3 פעמים הפונקציה. או אם נרצה להשתמש בצורת livenitz, נכתוב, נגזרת שנייה של y ביחס ל-x, ועוד פעמיים, ראשונה של y ביחס ל-x שווה ל-3y. שלוש המשוואות מייצגות את אותו הדבר. הם דנות בשאלה האם אפשר למצוא פונקציה, אשר הנגזרת השנייה שלה פלוס פעמיים הנגזרת הראשונה שלה שווים ל-3 פעמים הנגזרת עצמה. לסיכום, כל המשוואות אלו אומרת את אותו הדבר. מובן מדברי שהפתרון למשוואה דיפרנציאלית, הוא פונקציה או קבוצת פונקציות, זה לא רק ערך או קבוצת ערכים, אז הפתרון כאן, למשוואה דיפרנציאלית ופונקציה, פונקציה, או קבוצת פונקציות, זה חשוב לשוות רלטיבים אלו למשוואה מסורתית. אז משוואה מסורתית אולי זה לא מנוח מדויק, גם משוואות איבריציאליות נפוצות כבר זמן רב. לכן נכתוב כמשוואה אלגמרית, כשאתם מכירים כבר, משוואה אלגמרית, תראה באופן הבא, פשוט נרשום משוואה ריבועית, x בריבוע ועוד 3x ועוד 2, שווה ל-0, הפתרון משוואה אלגברית זו, יהיה מספר או אוסף מספרים, נפתור זאת, x ועוד 2, מסוגרים, ועוד x פיוס שווה ל -0. לכן x שווה ל-2, או x שווה ל-1. הפתרון כאן הוא מספר או קבוצת מספרים, שפתרים את המשוואה, КАנו מטזות יחסים בין פונקציות לניקזרת שלה. ופיתרונות או פיתרונות יו פונקציה או מוצד פונקציות. כהיתנו עירזות יותר. מהי פיתרון של אחד מאלו? נשר מייצגים את ה toda דבר. איך הוא היה פיתרון? נזיז מה התלווח? מוצד. נדבר על איזה זה. איזה קול לרדת זה? בוא קצת, נרשום דוגמאות. נעמד את, את הדוגמאות, למעשה כל שלוש המשוואות מייצגות את אותו הדבר, ולכן מייצג משוואה דיפרנציאלית אחת, המובדת בשלושה דרכים, שלוצ דרכים אה, של פיתרון של משוואה דיפרנציאלית. וגם בדרך כלל יותר מפתרון אחד, יש קבוצה שלמה של פונקציות שיכולה להיות אה, הפתרון. אז פתרון אחד, המשוואה דיפרנציאלית נרשום את זה כראשון, יתרון ראשון, נכתוב כך y, אפשר לכתוב גם y של x, כדי לעשות את זה ברור יותר, זו פונקציה של x, יתרון 1 y1 של x, שובל e מינוס 3x, וממלץ לעצור כאן את הוידאו, ולמצוא את הראשונה של y1, ואת השנייה של y1. וזה אכן פותר המשוואה הדפונציאלית. והנחה נעבור על הפתרון. זה y1. הנגזרת הראשונה של y1 הוא, נעבור פה על חוק הזה שרשרת, הנגזרת של מינוס 3x ביחס ל-x הוא רק מינוס 3, והנגזרת של e ל-x3 ביחס ל-3x. אם את הנגזרת השנייה של y1, זה שווה בדיוק לאותו הרעיון. הנגזרת של זה הוא 3 פעמים מינוס 3. זה יהיה תשעי בחזקת מינוס שלוש, וכי תחליף את הערכים לתוך המשוואה הדופרציאלית, או ביטויים למשוואה הדופרציאלית, כדי לוודא שהפתרון נכון לפונקציות אלו, שפתרון לבדוק זאת. ראשית יש לנו את הנגזרת השנייה של y, זהו המונח הזה. אז יש לנו תשעי בחזקת מינוס שלוש x, ועוד פעמיים אני אגזר הראשונה, וזה הולך להיות פעמיים הדבר הזה מימין, שזה מינוס 6, ועוד מינוס 6E, מחזקת מינוס 3X, שימו לב, לקחנו פעמיים את הנגזרת הראשונה, וזה צריך להיות שווה ל-3Y. אם פתרנו, זה, אם פתרנו נכון את המשוואה הדיפרנציאלית. זה צריך להיות שווה ל-3y. 3y שווה ל-3e בחזקת מינוס 3x. 3x בחזקת מינוס 3x. נבדוק אם זה נכון. אז שני מונחים אלו. 9e בחזקת מינוס 3x. ביקורן מינוס 6e בחזקת מינוס 3x. 3... E בחזקת מינוס 3X, שזה אכן שווה ל-3E בחזקת 3X. מינוס <gibberish> 3X. אז Y1 הוא אכן פתרון למשוואה דיפרנציאלית, <gibberish> אך כפי שנראה זה לא הפתרון היחיד, לא המשוואה למשל, נאמר ש-Y2 <gibberish> הוא שווה ל-E בחזקת X, זה גם פתרון למשוואת אבריציאלית. הוא מומלץ לעצור את הווידאו שוב, ולוודא שזה אחר לפתרון. נניח שעשיתם זאת. הנגזרת הראשונה היא פש... פשוטה יחסית, זה e בחזקת x. הנגזרת השנייה, אחד הדברים הבולטים של פונקציות מערכתיות, הנגזרת השנייה كان היא גם e בחזקת x. אז נגזרת שנייה, הולכת להיות e בחזקת x, ועוד פעם, X, וזה אכן שווה לשלוש פעמים E בחזקת X. זה אכן פתרון, נכון, E בחזקת X, ועוד פעמיים E בחזקת X, זה שלוש E, שלוש e בחזקת X. אז וואי, שתיים הוא גם פתרון למשוואה הדיפרנציאלית, אז זו התחלה. בסרטונים הבאים נחקור זאת יותר, ונתחיל לראות איך, איך פתרונות נראים. מהם קבוצות פתרונות, שיטות לפתרון, פתרונות נראים... למשבר עוד פרטיאליות, לחקירה מוקד יותר.